Вікова категорія – дівчата 2006-2007 років народження. Серед усіх першість виборола вихованка Херсонської спортивної школи Тетяна Мазуркевич. Раніше дистанцію більше тисячі метрів не бігла. Не очікувала такого результату. «Хотілося б трошки краще час показати а так, Для першого разу, я думаю, нормально». Ну, «Спершу побігла перша дівчина, я подумала, що все, пропало, вже, я перша ніяк не пробіжу, але потім якось вирвалася вперед і все». На останніх 100 метрах поруч бігла і отримала в результаті друге місце Юлія Тимощук з Миколаєва. Легкою атлетикою займається рік у Миколаївській спортивній школі. Для дівчини на таку дистанцію – це перші змагання. Готувалась. Не, сільно, готувалась. «Готувалась, не дуже довго, але готувалась. Результат, ну друга. Я думаю, нормально для першого разу». Серед юнаків перемогу у забігу здобув Антон Брунак – хлопець з Херсонської області. Такі змагання вважає інтенсивною розминкою перед наступними чемпіонатами. «Тактики такої не було. Я просто біг за першим, другим місцем і останній кур перегнав». «Я не очікував на результат хороший. Я біг тільки заради місця і все. Крім цього, ще є старти українські і обласні. Но більше я готовлюсь до українських стартів». Всеукраїнські змагання з бігу «Миколаївська миля» вже 42-й раз приймають легкоатлетів з різних регіонів України. Цього разу зареєструвалося близько ста учасників з Київської, Херсонської, Одеської, Полтавської та Миколаївської областей. Говорить організатор, президент Федерації легкоатлетики Миколаївської області Володимир Кілярський. «Кожен рік, в тому році навіть, ми бігали, щоб зберегти традиції. Провели їх у онлайн-режимі. Бігали індивідуальні забіги, хто де міг». «Традиційно все відбувається 2 травня. Змагання відбувається у форматі однієї милі. Це чотири кола на стадіоні і 9 метрів. Виходить 1609 метрів. Всі учасники забігу по категоріям. В забігу вже вирішується, хто переможе». Остання категорія змагань – ветерани. Віталій Бригарчук сьогодні долав дистанцію категорії чоловіки 1981 року народження та старші. Участь у Миколаївській милі бере другий рік поспіль. Говорить, біжить не для перемоги, а для задоволення. «Моя бігова кар'єра почалася саме з Миколаївської милі. Це було два роки тому. І за цей час я вже пробіг більше 50 полумарафонів. З 10 марафонів та ультрамарафони на дистанції 60, 80 та 100 кілометрів. Набігаю у середньому 400-600 кілометрів в місяць. Це можуть бути різні дистанції». В ті самі вікові категорії бігтиме і Людмила Бондаренко. Жінка – кандидатка у майстри спорту з легкої атлетики. Брала участь у подібних змаганнях і сама є організаторкою на півмарафонів. Говорить, на результат впливають багато факторів. «Ну залежить, бачите вітер, як подме, аж зупиняє. Я в минулому році бігала рейтингову милю, карантин був, але тут дозволили, бо у хронометри стоя, ну просто зупиняв вітер, от з цієї дистанції. Це пряма була, ну неможливо було бігти». Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.